Kas kansler võib oma lapse tööle võtta, aga vallavanem oma abigaasa sama vallaraamatu Kas ametisiku sõber, kellega nad kahasse korterit üürivad, on tema suhtes seotud isik. Kas ministeriumi ametnik tohib kinnitada lepingupartneri arveid, kui selle juures töötab tema õde. Sellel koolitusel räägime, mis asi on toimingupiirang ja kuidas toimingupiirangud aitavad ennetada huvide konflikti realiseerumist. Räägime, kes on seotud isik. Huvide konfliktial mõistetakse mäletatavasti olukorda, kus isiklikud ja avalikud huvid on vastuolus. Toimingupiirangu eesmärk on vältida huvide konflikti realiseerumist. See tähendab, piirata tuleb selliseid toimingud, mis soosivad huvide konflikti realiseerumist ja korruptiooniteket. Lühidalt ametisik ei tohi teha otsust iseenda ega ka kellegi teise suhtes, kes on temaga seotud. Seotud isik on näiteks abikaasa, laps, lapselaps, vanem, vanavanem, õde. Bend, MJA ning abikaasa laps. Inimene, kellel on ametisikuga ühine majapidamine või keda ta mõjutab, seal hulgas elukaaslane. Seotud isik võib olla ka eks-abikaasa. Sama korterit tüüribad inimesed aga ei pruugi olla seotud isikud, sest neil puudub ühine majapidamine. Neid võib ühendada üksnes sama elamispind. Kansler ja tema laps võivad küll töötada samas ministeriumis, kuid mitte vahetusalluvuses. Seda keelab avaliku teenistuse seadus paragraf 15. Kantsler ei saa oma last ametisse nimetada. Oma lähedase ametisse nimetamine on võimalik vaid erandjuhul. Toimingupiirangu erandit rakendades, aga sellest juba järgmises loengus. Aga kuna kansler juhib ministeriumi igapäeva tööd ja kinnitab töödasu, on huvide konflikt kerge tulema ka siis, kui vahetud talluvust ei ole ning sestab tuleb kansleril tähelepanelikult järgida toimingupiiranguid. piiranguid. Sama loogikalusel tohib vallavanema abikaasa töötada samas vallas raamatupidajana, aga vallavanem peab end taandama oma abikaasa suhtes tehtavatest otsustest. Seotud isik võib olla ka ettevõtte, kui vähemalt kümnendiks sellest kuulub ametisikule. Või ka vabaühendus või muu juriidiline isik, mille juht või järelvalveorganis ametisik on. Näiteks, kui ametisik soovib teha lepingu kogudusega, mille liigeda on, siis pole sellest huvide konflikti mõttes lugu. Küll, aga ei tohida sõlmida lepingud, kui ta on koguduse juhatuses. Mõistlik oleks ennast otsustamisest taandada ka juhul, kui tegu on väikese vabayühendusega, kus ametisik on lihtliige, tegu võib olla isikuga, kelle tegevust mõjutab ametisik väljas pool tööd ning see võib tekitada huvide konflikti. Toimingupiirangud ei tähenda pelgalt keeldu teha tehinguid iseenda ja seotud isikutega. Otsust või toimingut ei tohi teha ka siis, kui ametisik on teadlik korruptioonijohust või teab mõnest muust huvist, mis võiks tema otsust mõjutada. Näiteks, kui ametisik teab enne hankelepingu sõlmimist, et abigaas asub seda ettevõtet juhtima, peaks ta kaaluma enda taandamist. Üldjuhul tohib ministeriumi ametnik kinnitada ka selle lepingupartneri arveid, kelle juures töötab tema õde. Tegu võib olla rütiinse otsusega ning sel juhul pole vaja huvide konflikti pärast muretseda. Enese taandamine võiks sõltuda ka sellest, kui suur on ettevõtte ja milliste ülesannetega õde ettevõttes tegeleb. Näiteks kui ettevõtte on väike ja ministeriumi lepingust oleneb õe sissetulek, tuleks pigem taandada, sest see näib korrektsem. Näilisus on huvide konflikti puhul äärmiselt oluline. Pange tähele, et õde ei ole siin seotud isik, sest ta ei kuulu ettevõtte juhtorganisse. Aga oht tuleneb eelkõige ettevõtte väiksusest ja sellest, et õe sisse tulek võib otseselt oleneda ametisiku otsusest. Toimingupiirangu rikkumise eest on võimalik karistada nii väärdeo kui ka kriminaalkorras. Väärdeo korras maksab see 200 trafiühikut, ehk 800 eurot. Toimingupiirangu eest suures või eriti suures ulatuses on võimalik karistada kriminaalkorras. Suur ulatus tähendab karistusseadustiku järgi kahju üle 40 000 euro, eriti suur ulatus aga üle 400 000 euro. Kokkuvõttes on huvide konfliktiga kaasnevad korruptiooni võimalik vältida neljal moel. Esiteks otsust või toimingut mitte tehes. See tähendab, et tehingut või toimingut ei tehta üldse. Teiseks ennast taandades ja sellest võiks jääda kirjalik jälg. Sageli saab ametisiku asemel teha otsuse keegi teine. Tõsi küll, otsust ei tohi delegeerida alluvatele, aga üldjuhul teeb otsuse või telegeerib selle kellelegi kolmandale kõrgemal seisev ametisik. See tähendab ametisiku vahetu juht või asutuse juht. Näiteks kui linnapea tahab premeerida kõiki linnavalitsuse töötajaid sealhulgas ühes osakonnas töötavad lähedast, siis pole vaja ennast taandada, sest preemiat makstakse kõigile ühtmoodi. Kui aga tegu on diferentseeritud tulemustasudega, peaks otsuse tegema keegi teine. Kolmandaks, huvide konflikti maandamiseks on vaja võimalikult suurt avalikustamist ja läbipaistvust. Kui pole võimalik taandada ega asendada, siis tuleb sellest avalikult teada anda ning peab olema valmis põhjendama. Neljandaks, aitab ka näiteks ad hoc huvide deklareerimine. See tähendab, et näiteks hankekomissioni liikmed deklareerivad oma huvid kirjalikult, kasutades selleks huvide deklaratsiooni